Jo tinc un autobús que és un poc especial Porta els a escola i estudia a Valencià Si dius para que em puja, ell tira cap avant Si dius para que em baixe, ell va més embalat i en València pugem i baixem, no ens pugem ni ens baixem. I en València pugem i baixem, no ens pugem ni ens baixem. Va, vine, no t'encantes i puja l'autobús. Quan toquem les estreles seguirem més amunt. I si estem marejats alcem el dit menut, baixem en la parada i canten tots ben junts. I en València pugem i baixem, no ens pugem ni ens baixem. En València pugem i baixem, no ens pugem ni ens baixem.